السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان يتواجد في السيمي فاينل ويبحث جاهدا عن الوصول للاولمبياد ولكن الفراعنه في ابهى صورهم بحثا عن الوصول لافضل صوره بافضل اداء بافضل لاعب ارتكاز مومبلي واللاعب الخطير صاحب الضربات الثابته موكوينا حامل القميص رقم اربعه وثلاثي في المقدمه اللاعب كودي سانج ومباشر محمد صبحي متواجد على حراسه المرمى تسدد كورة وصبحي معاها مكوينة اي ضربه سبتة دور على مكوينة هو الاخطر هذا الفريق يعني لعب كتير جدا مصطفى محمد يلعب الكوره في اقصى الجانب الايمن كريم العراقي العراقي واقف وبص مره واثنين العراقي بص المره الثالثه العرضيه من العراقي وركله ركنيه اولى تتلعب الكره على القائم البعيد والراسيه في الانتظار على مرتين ولكن الابعاد ياتي والبحث عن ابقاء الكره في مناطق الخطوره والتجديد من جنوب افريقيا تتلعب الكره مصطفى محمد احنا مذاكرين ترجع الكره من جديد والتسديد وعلى مرتين على مرتين محمد صبحي يامن الكورة باصه الثانيه ولا اروع الدخول جوه من مناطق الجزاء والعرضيه بالقدم اليسرى في القدم اليسرى بكام حاول يشتت ما عرفش حطاب ما قوسين بقدم بوثقه رمضان صبحي صبحي ضم الجو صبحي صبحي عايز يعكس اللعب تلاقي على طول العراقي تفوت من ورا العراقي ولكن التسلل موجود لكن الجبهتين شغالين الاقتراب اكثر واكثر عوده من جديد لرمضان صبحي رمضان يمرر الكره بشكل ممتاز العرضيه في الانتظار ولكن ركله ركنيه قدم اليسرى رمضان صبحي الله على الاستلام الاستلام يفرق الاستلام يفرق ولكن تولد منه رمضان يضع كره من جديد واحده والثانية ابو الفتوح عرضية والراسيه المعتاده مصطفى محمد اربع اهداف في هذه البطوله اربع اهداف لمصطفى محمد شوف الارتقاء شوف التيك شوف التوجيه من مصطفى محمد محاوله الان عرضيه ملعوبه على القائم القريب ترجع الكره من جديد ومحاوله مره اخرى احمد ابو الفتوح في الضربات الثابته دائما وابدا متواجد احمد ابو الفتوح ترجع الكره بالصدفه لرمضان صبحي صبحي بالكعب من مهاره واحده والثانيه مصطفى محمد يستلم يلف عنده الجراه تمريره بعقل شديد جدا العرضيه على الارض ملعوبه تصطدم مرتين لسه في الملعب طلعت بره تنتظر تتلعب الكره بعيده تماما على البعيد على مرتين يتم التشتيت ولكن الخطا موجود منتخب مصر احرز ست اهداف في احداث هذه البطوله تلاته الطوليه من عبد السلام في اقصي الجانب الايسر رمضان الاستلام يفرق رمضان بعيد علي رمضان حاول فيها رمضان لسه كرة في الملعب محاوله الان رمضان صبحي رمضان رمضان في الجانب الايسر بعيده رمضان يدوس عليها مصطفى محمد مصطفى محمد في اقصى الجانب الايمن هنا بقى قيمه العراقي العراقي العرضيه على قائمه البعيد تماما محاوله الاستلام لكن احمد ابو بص بشكل جيد لعب الكره من خلف المدافعين بشكل ممتاز رمضان صبحي نقل نفسه في الجانب الايمن رمضان رمضان رمضان ينقل نفسه رمضان بكره خطيره جدا من الجانب الايسر وتفوت الحمد لله كرة عرضية تخوف جدا نفس الهدف الأول أمام منتخب غانا طبق الأصل الكرة الماضية كرة عرضية ده لو مدافع لمسها هدف لو مهاجم قرب منها هدف لو محمد صبحي قدرها غلط هدف واتخاذ القرار والرؤية تلاتة في واحد كده بسرعة رمضان صبحي يستلم صبحي يضم صبحي في اقصى جانب الأيسر التسلل موجود مفيش تسلل والخطير يحاول يستلم الآن مصطفى محمد بس أكرم توفيق بشكل ممتاز رمضان يفوت الكورن نفسه رمضان بالسرعة رمضان بالعرضية مطالبة لمسة يد ركنيه لمسة يد ركنيه فعلا في لمسة يد مفيش لمسة يد مفيش لمسة يد, مفيش لمسة يد الحاخطورته المعتاده في الركلات الركنيه تتلعب كوره ومحاوله التسديد على مرتين ولكن ترجع كوره، محاوله البحث عن لمسه يد اخرى، كوره من جديد، رمضان صبحي يضع كوره ابو الفتوح يضع كوره مره اخرى، تمريره ولكن تصطدم في خط الظهر واحده والثانيه. موام بيحاول يستلم الكوره لكن هنا الدخول بقوه ولكن قوه بدنيه من اسامه جلال بشكل ممتاز ينهي النقاش. يترقب تتلعب الكرة على القام البعيد كرة رامي تماس تتلعب كرة عرضية ولكن تفوت وتعدي لسه كرة فيها خطورة ولكن ابعاد الكرة ينجح فيها بشكل ممتاز جدا يأتي من جديد الجانب الايسر للتحرك رمضان صبحي والتسديد تسديدة مباختة من رمضان صبحي تسديد تحرك شوية الرغبة على المرمى رمضان صبحي مصطفى محمد بيحاول يتحصل على كرة الأخيرة الاستلام بشكل سيء يسعدنا جدا عمار حمدي والكفاح على كل كرة عليها ما بيهداش بأي طريقة هاخدها بأي اسلوب مش هتاخدها مني مطلوب نعم مطلوب هذا الملعب مفتوح في قلب خط الظهر الآن للمنتخب المصري لكن أسامة جلال يا سلام يا أسامة حافظ على كرة أسامة حط جسم أسامة أطع كرة وانهى النقاش مبكرا رمضان صبحي رمضان تقدر عليه رمضان تمريره بشكل ممتاز جدا من خلف المدافعين وكره طوليه ولا تماما في وقت ممكن يتسيد اللقاء محاوله الان رمضان صبحي يمرر كرتو مصطفى محمد والعرضيه على مرتين مصطفى محمد لعب كرتو بالقدم اليمنى كرة الاخيره إن جزعنا تصطدم الكره فيه لكن مصطفى محمد حاول يلعب الكرة لرمضان صبحي مرة اخرى بقدمه اليمنى اكرم توفيق يضع الكرة في اقصى الجانب الايسر رمضان رمضان رمضان رمضان يستطيع يمتلك القدرة العرضية توفيق وابو الفتوه ورمضان وتضيع الكرة محاولة تسديد من رمضان صبحي في اللقطة الاخيرة وخطأ في هذا التوقيت ما تلاتي يسقط على ارضية الميدان لكن هجمة منظمة، هجمة سريعة الدخول في العمق بشكل جيد جدا من رمضان خد الخطوة بشكل ممتاز والأوفرلاب اتعمل بشكل أكثر من منتخب جنوب أفريقيا على الكرات الطولية خطرة خطرة خطرة والإبعاد بشكل ممتاز جدا عبد الرحمن مجدي يمرر الكرة بشكل جيد ومحاولة المرور ولكن عمار حمدي يتحصل على خطأ خطأ من مكان مميز جدا عبد الرحمن مجدي يمتلك يمتلك القدرة في الطرابات الثابته رمضان صبحية الفتوح أسامة جلال وتسديده أسامة جلال يضع الكرة في أبعد زوايا المرمى عن دارين جونسون لفام المجدي يلعب كورتو على القائم البعيد ولكن تفوت وتعدي الكرة من أبتاز جدا عمار حمدي حمدي يمرر الكرة شي بس ملعوبة ولكن يتحصل على خطا دارين جونسون ابعد الكره الماضيه لعب كره قصيره بشكل جيد محاوله الان ابو الفتوح تتلعب عرضية تصطدم الكره والمطالبه بايه بركله جزاء ركله جزاء ركله جزاء ما فيش فار هي ركله جزاء قرار نهائي الان ركله جزاء للمنتخب المصري صبحي رمضان صبحي هدف يفرق كتير جدا في مباراه اللقاء رمضان صبحي ما بصش على المرمى حتى هذه اللحظة رمضان بسم الله رمضان رمضان فين واقف؟ مصطفى محمد تتلعب الكورة تفوت وتعدي، فاتت وعدت بشكل غريب جدا، محاولة الآن من كريم العلاقي من أمام اللاعب سينج تتقطع الكورة على مرتين، والمحاولة الآن من عمار فتحي، عمار حمدي يقطع الكورة على مرتين، حمدي يمرر الكورة بشكل ممتاز، اثنين على اثنين، اثنين على اثنين، يأتي الآن عبد الرحمن مجدي، مجدي مجدي مرر يا مجدي، رمضان رمضان رمضان رمضان, رمضان واحد لواحد دي بتاعتك، لكن تبتعد الكورة السلام عليكم